سلام عليكم أجمل متابعين لقناة مورو يا رب دايماً بصحة وخير، النهارده هنشوف أساطير بابجي موبايل لما وجوا أقوى أنواع الهاكر، وإزاي قدروا يتغلبوا عليهم ويجلدوهم ويرجعوهم لللوبي على البث المباشر، وكل الحب والاحترام لليوتيوبرز الموجودين بالفيديو رب يوفقهم ومن نجاح لنجاح، وروابط قناتهم هتلاقوها بالوصف، مش هطول عليكم، يلا نبتدي ومشاهدة ممتعة. اول يوتيوبر هو دحين تحياتي لي ولكل اهل السعوديه هذا مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي هيك اللي فقرهها اكثر اهي ما هيك هيك ترى في واحد من ورا تحيه يمه هي وجع ماسك عليهم السكيله وما بيرحمش <تكلم> يلعن ابليس أخوية بش وساري بس هي دميه وبسرع قويه والله <تكلم> خلص والله ايش؟ صورة. والله اللي فوق كاينه ابى اروح ابقسه وي الهكر تعال آه تعال تعال ثالث تعال اسعد تعال والله جايك يا قلبي عمو ولي. جايك جايك هلا حبيبي انت تحب الدودي لا الكوكو؟ لا تفنشني قلبي اذا تفنشني طاوة يسعدوني قسما بالله اجيك أيوة. من من الموت اجي اكتلكم اربعتكم روح بعطيك طاوة، روح لربعك، خلهم يرجعونك وتعال شي لناكلنا، تمام؟ هيا، في أم، أسد والله تاني توبر هو، روش من مصر تحاتي لي؟ عمّة عايز تعمل عليا تيك توك يا عم صاحبي صاحبي ايه اللي انت بتعمله ده صح؟, يا صح. ايه اللي ده. تيك يا اللي انت بتعمله ده تعمل توك بالشجان انا انا اماكن الكرامة والنخوة انت قوي. لا لا لا بص بص بص بص بص بص بص يلا في ما تيجي نقعد موت ناخد فوتو هتيجي تجيبني اه هنديل طب فنش بوكسات بقى عشان نجيبك تاني وافنشك بوكسات تاني يلا وانا هنفنش بوكسات هو هنا بوكسات بلعب سولو ثالث يوتيوبر هو سكواد بارك تحياتي لي ولكل أهل را اريد أبو بمكان يكون مرتب عورتك ده الهكر يا استغل القوه ما ادري نزل هاتك في البوت عليكم اصبر اصبر اصبر ضل انت شنو هذا الهاك مالك؟ انا ضد يا معود تونس يا معود انتم الهاكي بي... تبيعونه بالبقاله؟ تدري تدري منو باع لي الهاك؟ منو؟ واحد عراقي صديق؟ انت كويتي؟ انزين انت تقول شو الهاك وليش مفعل وما ادري شو؟ قسم بالله اللي يبيعون الهاكات عراقيين لا ترى المعروف كويس والله العظيم والله العظيم واذا تبغى تبيعون كم سعر, سعر, الهاك. بس بس سعر الهاك. الهاك؟ 20 دولار اشتراك طيب انت الحين؟ انا تحت. في الطابق الثاني ولا في الدور الاول؟ ولا... لا بالطابق الاول والله. بش علي بدون سبيد. والله ما عندي سبيد، وش انت. زين فوق انت فوق بالطابق الثالث انزل زين تحت شوي. لا وانت تحت؟ انت انت ماجيك وين و... وكل شيء. زين اوكي انا تحت والله العظيم اني في الدور الاول، يا من الله. اوكي يلا تعال. يا ابن الذين. ادخل علي المشاهد وشوف انا وين. <تصفيق> <لا> يا حيوان. <تصفيق> شوف انا وياه والله بالطابق الاول صدق بالطابق الاول الخايس رابع يوتيوبر هو اوت لوتا هاتي لكل اهل الاردن سبيد سبيد ابن الذين هذا شنو هذا شنو سبيد سبييد اوه فل طيار يطير يطير هذا يطير يلعن والله يطير طنجة بشرفك يا <تصفيق> <تصفيق> إن, عن طيب إن, عن طيب ما إن شوف عارفها شوف عارفها شوف, عارفها شوف, عارفها. شوف شو عنوان المقطع؟ كتلت واحد يطير بالجو. أخوي العراق <تصفيق> بس ما صارت. خمس ستوبر هو أكرم تهاتي لي ولكل أهل العراق كان عايز يوصل صديقه عشر كيل عشان يكملوا التحدي. باروكي ذا الحكر. يا ساتر. يا آه. بيزي سادة. بيزي سادة. اوه <تسلا> تسلا, تسلا تسلا تسلا على اليمين. اجتك تسلا. شيلها شيلها. شيلة. زي زي زي زي زي زي. شيل. لك طلع استراحة. تحكي فيروس. لك تعال حرامات يروحون. راحوا خلاص خذوهم خذوهم ذولاك خذوهم. لك تعال اكثر شلت لو لا معود بس يلا ياره... اي طبعا شلت <تصفيق> يا اخي لا ما بطلع هو مش واقف جوا وتبشي بيك بتناحت في كم كن بضل لك كم كن بضل لك يا اخ ابو ال تسترحم امي ارحم امي الهاكر مركز مع فيروس. اوكي تل... السياره سيته تاع تعليم... بس تقلب بسرعه اقتل عاك ايدك عشان متى؟ اقتل اقتل اوريك مين المات الثاني. معود اقتل الثاني هذا انت هذا واحد بس واحد بس واحد في السياره يلا يلا فنش سياره تويا فنش السيارة وراه طلعوا يقتلونه فنش السيارة هو وياه. ما تتفجر ما تتفجر ما بتتفجر اكرم ليش؟ أه. ابو الفي اس اس طلع الله صوت عدك دم عندي خير من الله هاك اثنين هاك قواطي ما مات على لبيت لك يا يزعلك ياه الباسي هذاك ذاك ابو الفي اس شفته ابو السيارة اوف ابو خلي يطلع نوم يا ريتك ما شفته الله ابو الفي اس اس هذا هكر امي مو طاح ودعت امي مراحه يلا شوف ابو الفي اس اس هسه راح يشيلنا شوف شوف والله العظيم عارف انزل بسرعه دمي لك لا قاعد يعني راح تموت اقف ديم مخيت لا تموت النوب سياره شيل كفيت خيم رشون يشوف ابو الفي اس اس ذاك ذاك ابو الفي اس اس لا والله ابو الفيس ولغ ابو الفيس ابوس ابوس رجلين اهلك ابوس اهلك يا زلمه احنا لابسيني طيب مجال شوي ثواني الهاكر قلته هذا الهاكر قاعد يزول عقل عقل عقل ارجع دم راح كله خذ الدم ماتي اخذ الدم ماتي بعد خذ الدم ماخذ. اخذ راح انزعلك والله انزع والله والله انزع دم تابعي اقسم بالله خذ الدم ماتي يلا يلا جايبين التحدي ان شاء الله روح فنش لك اياها حاول مشكلة ما عنديش خذي الله لازم لازم ها هاك ها خذي هاك فوتي كل شيء نزعت لك افوت اقتل واحد ها بس اقتل هذا بس اقتل هذا خلاص فنش جبت 10 كل تسعة يا حظي يا حظي يا حظي يا حظي صار ساعة عايف لك كل شيء يا حظي لك قدام الاوبن لك قدام الاوبن هنا يعني هيت شوت ما تموتش ما بعدك سابر ليش تطلعهم فور ولك تظلها بجيء انت سابر طلخ ام فورد، تعال انطيني طلخ ام انت بس تحاش تحاش يلا جايب العشره كيل عشان ابو البي اس اس؟ واخيرا مع ناكل بصل اشككم في شك. سادس هو بونت هاتي من كل اهل اليمن وواجه هاكر ماسك عليهم التله. لك خندق <تصفيق> خندق تحت الارض برضه ما تاخذ الكل وانا في السيارة ما تاخذ الكل اوه الجيم على يا رب يا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 سبيدو هات تشني بالمظله الموضوع اللي هذا سبيد سبيدو سبيدو هذا امي يا وحش يا تيمور ابلع يا وحش أيش. يعني يا وحش يا وحش يا تيمور يا وحش تامن يوتيوبر هو عبود امجد تحت اليوم لكل اهل الاردن وينه مش مبين على الخريطه خ أو خ فعل ماجيك. واو. خ خ خ خ خ على خ خ خ خ خ خ طلع طلع خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ بسرعه خ تعال خ خ خ خ خ خ هكر يمين يمين؟ اه لا لا لا لا ده نفس الهكر بسرعه بسرعه بسرع عليك بركب <تصفيق> سيارة هنا الهكر الهكر آخر اشي اجونا بوخ دخيل الله يا زلمة إيه. تسعد ابوك الأول الهكر هذا الاول والله النوبية كل اه اه نوبية بيلعبوا بيلفع لهم تقييم قاعد والله نوبية. نوبية نوبية والله العظيم نوبية اخر مواجهة مع الهاكر وماسك عليه زوم خلص حشرة خبز حرام الزون والله حرام والله لا شقك والله لو واو واو فلتريه فلتريه الله عليك يسعد دينك يا زلمه تاسع يوتيوبر هو مارلو بور وتحياتي لكل اهل السعوديه اوبس رجا ده الهاكر ده مو طبيعي يعني ده مو طبيعي عالبقي حقنا يا ابو احمد وقفت انا فين نص زون اذكر سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد يا ربي سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد لا لا لا لا سبيد لا سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد سبيد لا واضح اني مرتفع اه زوجي يلا اسمع اسمع هنا هنا يا سعد يلا تدري سري على السيارات الله يستر من لا يطلع في وجهي الحين مرعوب من العقر لا لا لا, لا يعني. بي واحد عندي يا سعد ما ادري هو ولا أبو هو اشرط اشرط لا توقف لا توقف هو هو هو. مع الدين لا سعد اشرط اشرط اشرط انا انا براقب انا براقب مش هو لا, هو؟ لا ما هذه مريم. يا الربع يا الربع شفت اللي قبل شوي بالسواقه مريم ذي؟ واضح انها شارده لاك حتى. اسمع سعد تدري شو الخطه يا سعد؟ سيارتنا وين هي؟ امم. تعال تعال تعال يا سعد تعال تعال بعلمك بنروح المستودع. ريح ريح سعد سعد تنقص مع الدريشه يا سعد. سعد. درس. درس. هذا هو سعد ها شكله دمجني جالس زياد يحوم جالس زياد يحوم لا درني من السيارة انا اسف والله اني اسف والله اني اسف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هو راح ضحى بسعد ورجع مكانه ما تبغى تاخذ كذا خلاص طلع اللي كان يسوي له ازعاج هذا هو رجع اب اب اب اب اب مشوا عليه يا عم على موتكم يا الربع طيب طاح طاح طاح معليش باخذ الكل هذا الكل سرق الكل كذا عصب الهوكس موت انتم باقي عندنا آه هذاك هذاك في الهاي في الهاي في الهاي في الهاي الزون شوف في الهاي في الهاي في الهاي خليه الزون الزون الزون في انشالله طيب أبلع يا, أبلع, ابلع يا كلب أوه. أوه. أوه. أوه. أبلع, ابلع ابلع يا كلب ابلع عنه ابلع بالله عطوه معطوه من الجيم ذا اللي عندي هالشتروبر هو تربون من ما استرحت لي وواجه شورت ببجي كان داخل عليه ستريم سنايب بس مسالك انا مش هنلاقي ناس يا اسطى في واحد قدامنا اسطى خذ يا هو فين هو فين نوفيلوس هو فين وفين مبابي مبابي مش عارف مش عارف لا لا لا لا الله الله الله صح! آه! آه! آه! آه! رقم حدا شباب ومشال تحيط اليون كل أهل فلسطين. واحد عنا طبعا هذا ضربته تنتين واحد يتشد وواحد يبطي بس منشش حكر حكر حكر هذا وين يا إخواني؟ هذا شفت الإسلام ما يسمي هل عن يلي عن طبلوه؟ هيت ما تباتش إنه حكر؟ هذا الأب والأبير حرام عليك يا سلام. ملزك فيه أنا هيمة ملزك فيك ينا عن أبو لهك يا زلماء وبعدين شاب فاه إيه زب... فا... اه هكر هكر هك ايه تيم شو لا لا لا واضح قدامي من بين فا... واحد جاي لك والله جاي لي هي هي ماجد اه اه اكيد عم بجي لا هذول الشباب معقول هي هو صح هي شويه يا اه والله هو هو, هو النسر السم والله هو فلها هدف المولوتوف على نفسهم بالغلط من التوتر. خابز! الله عليك. خابز! والله هذول هم. أنا ما بضحك. أيوة. أنا سند مش على إذا فاتح مايكي لعبت فيه، إذا فاتح مايكي لعبت واني يا ابن الخر يا زراب يا ابن الزربه. العانوا أبو من اللي بعز عليهم. رقم 12 هو يحيى بو جرادة تهاتي ليه أهل الأردن كان بيلعب سولو سكواد وقابل متابعينه في الجيم بديت يا زمان بديت النشابة لا أنا قد <تصفيق> يا رصاصة طخوا بعيد ولقيت ضابطين يا ملعون حظي رش يا سيب رش أيوه اسعد دينك اسعد دينه من نشابة ارجع اللوبي الحقوه الحقوه الحقوه اركب اركب اخوي اركب يلعن ابو انت رو, رو, رو, رو, رو, رو, رو, رو, رو. مش هيحلو روح يا معود الحقوا لي بسرعه قدامك رش بربك صحصحي اللي معك هذاكر شيلو يا زلمه الآن تعال حاول ارجع ايش راسه تعال ايش عليك راح راح راح يا راح رقم 13 هو لولو الليبيانو تهات اليوم الكل اهل ليبيا يمين يا صافي راسك عارفة خلاص ايش صاير يا ولد خلاص ادري اصلا ترجع تروح بالراحه بالراحه رجعت اللي بعهله بالراحه زنت زنت بالراحه زنت بصوا زنت انت ريبورت بالك فن فن استنى استنى الولد بيحاول يهرب ما يهربش هو ياربش طب ياربش. طب كده. ما يهربش ما يهربش ما يمشي مع بعض اسمع مش موت بس ترى قصدي رصاص يلعب كيك لحم طب مشطة مشطة ارقد ارقد ارقد لي والله يا اولاد اللي اقسم بالله قزي هيك يضرب كوله قزي يضرب هيك وكل الناس فيه ترات كيف لام علي وعلاك كيف والله اللي هاك هو يا اولاد برا مش عارف بس ولا بيلعبوا فيها اللعبه احنا والله ما عارف بس ولا اليوم وهذا والله الا هاك يلا جيجي ودي جي. تدي مواقع ثانيه مع ليبيانا بس كيف سبري فور ليك را ليك 100 100 خليك مشكله ما فيش كيف تنيد عليه هو عندك عليه تحرق يا واحد نوك؟ لا اعطيه ماتوا برا برا ون شوت برا برا لا تهو ايش؟ دريس وربي ياك احلى رقم 14 هم فرعون وعدنان تحياتي اليوم كل اهل سوريا هكر هكر هكر لا لا شرف ابلع ابلع لا ابلع لا ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع على ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع ابلع والله ابلع ابلع ابلع ابلع عدنا ما خلص تيجي والله يا <تصفيق> يا فرعون يا فرعون صلي على النبي ابلع يلا ابلع بنشلك يا طاوه كمان طاوه طاوه ما طاوه عندي طاوه خل نقر على العود ابلع عي الهكر إبلع, ابلع ابلع ابلع عي ابلع ابلع ابلع ابلع, إبلع. إبلع. <تصفيق> أيوه سب... عم أم يسب امي كمان بصم عليه فرعون بصم عليه <سيط> روح روح 15 ركزوا مع اي جي اي بس لازم ندور عليهم زين يا شباب والله دبل هيد هذا شالد واحد اثنين السيرفر ثلاثه اربعه كله هيد اربع هيد شات بالراس اي أيوة والله لا لا خليه خليه ها لا هكر هكر هو هذا هكر هو هذا هكر أنت اللي قلت لي عليه استبيك تمام دار بيك تمام ما عندي مس ف الله يستر أتون تبع أنت لحالك şu... ها لا أسكسب أنا تتبيك يلا بي ما راس شباب ما يموت هاكرات ده واحد من سكواد الهاكر بس مجلش وفعل سبيد هذا سبيد وش كم هذا سبيد والله حركة حركه حيضربني تبع طولت لحالك تمام فعل سبيد مل... ايه يضربني طلقات على اضربوه اضربوه اضربوه ما تقدر ما تي العب <ترجمة> <ترجمة> <oral كنت> <العز> <أبدا> <العز> لا نو ميرسي ابدا يمك الله هذا انا امير امير امير امير امير امير امير امير <تصفيق> القبوه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> رقم 16 هو احمد جيمين جي من مصر تحياتي لي يلا بينا بقى هي إيه فين ايه ده ايه ده ايه ده لا لا كده هقلق اه شك انه كاشف لكن المكان بالظبط ايه ده <تصفيق> ده قرنوب يا ابني اللذينه والله العظيم توقعتك والله من ساعه المسدس من ساعة الوقفة لا بسات الوقفة. سو سو سو ما يصحوش ما يصحوش أهم حاجة ما يصحوش ما يصحوش. عيش. إلحق ده بيلعب معلوه. يلا ياد يا دي يا هكر يا عبيط يا لا واقف ورا البتاع فاكر إنها هتحميك وهي مش مغطياك يلا يا يخرب بيتك شو حبيتك. 17 وجعنا في هاتي اليوم كل أهل سوريا. هكر هكر هكر. تم مكتول وين هيك بالموضوع. لا لا سيارة سيارة. آه. اه واحد منهم صعب بدي اطبش على ايه. فتحتي. منيييييي عندك تحت بالشباك واحد يسارك. ايش يعني فكرونا؟ اه نوقت راكي استربتك. وين سابقاً. نوقت سابقاً. وين؟ في عندك عندك واحد يسارك يسارك عالسطا يسارك عالسطا هتلر يسارك عالسطا تعرف سبايدر مع هتلر؟ نيك نيك هذا كمان مش انتبه فش علي يسعد ربك يسعد ربك يا ولاد يا وي يا وي يا يا يا لا يا أكوال لا لا أنت ولا هكركم يا يا جي يا 18 يا يا من مصر تهاتي العربية يا يا العربية يا يا يا يا عادي عادي بسرعة ما فيش أي حاجة. لا لا لا <تصفيق> يا يا يا يا يا يا يا لا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ارجع يا بغداد ارجع ارجع ارجع ارجع لازم حد يضحي دلوقتي حالا ويروح تحت ولو وقعت اه اه خلصانه بقى فاهم؟ خلصانه <تصفيق> <تصفيق> سونيك سونيك هو اللي قد المهمه دي سونيك هو أوه. اللي قد المهمه دي رجالة الواد سونيك بطل الواد مشي يا بطال يخرب بيت امك يا وسام انا وصلت يا رجاله طب كلمهم على القول يا استفزهم استفزهم يا سونيك قول له لو راجل انزل قول له انا ماسك لك الطاوة تعالى والله انا ماسك الطاوة اهو سيلفر يا يا يا يا يا يا يا يا يا لا لا لا شرفات والله زيت كل شيء مو قلت لك راح اطير بالسياره عليهم لون موت لون طب جواه طب جواه. طب جواه. ايش يصير كل شيء لو نموت لو نموت ها شديدكم طب جو طب جو عايش بس, بس الهاكر لسه موجود بق... ايه كتني كتني راح اموت كتني راح اموت أحمد لا تخلي الهكر يتقرب خليك أحمد علي ها عيني علي ابلع لك ابلع لك كلب اي كروه اشك حلقه والكعب يجيب اربعه وياكم يلا تقدرون يلا بدي انام الظلم يحتاج دينا بلا خلي يروح يمسح لعبه انفع عليت يلا شي جي من 50000 متر رقم 20 هي ريما ستارز تحت ليها والكل اهل سوريا الحمد لله شفت واحد ربي شفت واحد ما هو ضربني طيب بلش يطلع جون هذا هاكر زبيب هاكر هاكر سبيد هاكر سبيد هذا هاكر سبيد مات جون مات جون, جون, جون مات جون مات جون مات جون, جون, مات, جون. بس مات جون مات مات جون مات جون مات جون هل تفعزون اي ما هيلحق اسطوره بسطورة سوي روحك بطل عمي قال يناكل بشري مرتين وقعاً 22 هو عمرو ومروة من مصر في حياتي اليوم طب أقول لك إلحق في عربية ورانا. <تصفيق> آه ده بركة ده, باركة ده باركة آه كشف. بركة أنا جابوني إزاي؟ أنت تشوف التمثال ولا أنت عامل الأوكي؟ وسط الهكرات والهبل ده طبيعي مش هشوف تماثيل ومش عايز أشوفها. آه. اخ منفخ يجيب حق اخته الشرسة يا جدعان ايش؟ آه! الله يا جدعان منفخ كان يا جدعان معلق ليه؟ سلاح عادي رهيب سلاح رهيب اقعد اقعد اقعد رحيم سلاح رورو. سلاح رحيم سلاح رحيم سلاح رحيم سلاح رحيم سلاحيم رحيم سلاحيم رحيم سلاحيم رحيم اليوم الكل أهل رحيم كانوا بيلعبوا في مود <تصح> إيه ما عندك رسالة منك؟ عد مني عندك بس الله الله بس ما تقدر الكاتشب بس ما تقدر الكاتشب حلوة ما تقدر لي الكاتشب قبلك حاولوا ما قدروا حبيبي قبلك حاولوا ما قدروا حلو تلها كرتي ولد ولك تجي عليه بدلة إكس وداك عبارك تقدر لي رقم اربعه وعشرين هو نت دايف تهاتي لي والكل اهل العراق. ده هكر سريع سحب سريع وربي ما عليك هكار ابلع بوكسات الا بوكسات شتسوى لك هسا انت هكر تبلع بوكسات صديقهم سريع وربي وربي الثنين رايعين يلا جي, جي. 25 هو مهركو تهاتي لي وكل أهل الأردن كانوا عاملين مقلب فيكتور شباب هسه يلا ثبات ولا صوت يلا بسم الله تعرف إذا ما اجى حدا علينا بنلعب فيكتور بوشات والله ما يعني بش حلو أعدوا فترة طويلة بدون حركة مستنيين حد يجي. ها ها ها يا منت كريم يا رب جو نزل يدري أه آه ده كاشف محترف محترف يا محترف يا حيوان قريب قريب ما شاء الله عليك شوفة عينكو شوفة عينكو عشان فتح الباب بي تي ال اه ان شاء الله تطلع ستريمر والله لا افضحك انتهى الفيديو يا زكاي. ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك عشان اقدر اكمل في السلسلة دي وكل الحب والاحترام للاساطير الموجودين بالفيديو وربي يوفقهم من النجاح لنجاح وروابط قنواتهم على بالوصف اشوفكم في فيديو ثاني سلام